Мінометний обстріл. Російські війська завдали вогневого удару по громаді на Миколаївщині. На Миколаївських кладовищах щоденно знаходять вибухонебезпечні предмети. Подробиці у випуску. О першій 30 березня російські війська завдали мінометного обстрілу по береговій лінії Очаківської громади у Миколаївському районі. Вбитих та поранених немає. Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації. За даними районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах в день 29 березня та в ніч проти 30 березня, обстрілів з боку армії Російської Федерації не зафіксовано. Втрати російських військ станом на 30 березня. Особовий склад – близько 172 тисяч 900 осіб. Танки – 3610 одиниць. Боєві броньовані машини – 6974 одиниці. 2671 артилерійська система. 526 реактивних систем залпового вогню. 278 засобів протиповітряної оборони. 306 літаків. 2239 безпілотних літальних апаратів. 291 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 5518 одиниць. Спеціальна техніка 291 одиниця. 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет.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 Зараз після контузії проходжу військово лікарняну комісію і відправлено до обслідування. Я от зараз до обслідуваюся, піду до військового, бачите, якісь такі графіки, якісь такі, такі, такі штучки, міровання, винесе придатність чи непридатність для продовження військової служби. До лікарні привозять військовослужбовців, поранених під Херсоном та Запоріжжям, розповідає Галина Діденко, завідуюча мікрохірургічним відділенням. Найпоширеніше – ці, це взривна травма з розривами склери, сітківки з внутрішньоочними інородними тілами. Добре, якщо ці інородні тіла не в оці, а поряд з оком, по повіках. Там, де їх можна дістати і не поверти ніяким чином зір. І за день у нас виходить десь 18-25 операцій. Привозять. Зараз менше, ніж було тому році, але весь час привозять, і з під привозять, і з Запорізької області. У нас зараз багато хворих йде з Херсонської області, які попадають із зривної травми.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 Основна маса – це, звісно, травми були. Травми тяжкі, були травми обох очей. Амбулаторно звернулися за цей час десь ну, до 250 військово зобов'язаних. Ну, це теж інородні тіла, травми, ожоги. Лікування для військовослужбовців безкоштовне, говорить Наталія Гіржева. Єлизавета Крутик, Суспільне новини, Миколаїв. Миколаївець Юрій приїхав на Мішковське кладовище власним транспортом. Чоловік говорить, про небезпеку знає та намагається бути обережним. Страшно, там в одному і смотри, не смотри, на бур'яні ти можеш чого і не побачити. Я два роки тут не був, тому хоча б... Раз надо прийти порядок навести. Под ноги главное смотреть, чтобы никаких тут не было сюрпризов.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 І тому і расисти коли від'їжджали до нас, приїжджали від'їжджали. Вони самі підпалювали ліси і ужали. Ну ми це розуміємо. Що коли вони техніку ставлять, щоб їх там не спалили. цього разу заліснювали територію Березнеговацької громади на площі три гектари висадили сіянці сосни кримської та дуба звичайного.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 Ми вирішили довг відкривати для людей і наповнити його життям культурним, як це і було ще з 1824 року. І е, вичищаємо потроху зали, території, доводимо їх до ладу, і ось прямо в такому, як є, антуражі е, е, е, е, е, Робимо певні інсталяції, там, світло, ремонтні якісь роботи, і робимо все можливе, щоб сюди було людям цікаво приходити і вірити в те, що до все ж таки відремонтують, відбудують. Це -сум сумісна робота. Мая, і Дмитра Скороходова і Олексієва Володимира. Це південь України, як ми називаємо, бо тут Посад-Покровськ, Луч, Чернобаєвка, Херсон. Це ми їздили з Олексієм у перші практичні дні, коли була визволена Посад-Покровська, ми були там з волонтерським візитом. Є якась робота, яка вам прямо улюблена наша робота? Це жінка, яка розмотрує свадебний фотографій, який залишився від зруйнованого дому. Це Накропенка, коли рано вранці в жилий будинок, летіла ракета. І перше, що я побачив, це відірвану кість в ста метрах. Вона ще димилася. А потім, коли підійшов до будинку, Розброшені фотографії сваді. І вона розглядає. Тобто, людина загинула, а фотографії залишилися.